السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهاتنا وجولاتنا. بقالنا فترة كبيرة جدا احنا كنا بعيد عنكم وعن موضوع الجولات. بس بصراحة بعد اللي لقيته في بعض التعليقات من بعض الناس والكومنتات اللي بعتت. ان هي عايزانا ان احنا نستمر. وبشكر كل اللي بيدعموني ان انا اكمل في الجولات واكمل في الحلقات عن الطرق واكمل في كل ما هو جديد في قلب مصر كلها بالكامل انا الرجاء اللي بطلبه منكم ان انا عايزكم ان انتوا بس تساعدوني الفترة دي ان انا اقدر اكمل استمر معاكم فمن غير الدعم انا ما بقدرش ان انا اقدر يعني بحس ان المجهود كله ما فيش يعني عايز دعم منكم شير تعليقات استجابة لايكات عشان نقدر ان احنا نوصل كل المعلومات اللي احنا بنقدمها في قلب البرنامج ده نقدر ان احنا نوصلها للناس كلها وتقدر ان تستفاد منها فاللي انا بطلبه منكم ان شاء الله بأمر الله ومن بعد رجوعنا الفترة اللي احنا غمنا فيها ان انا ان شاء الله بإذن الله الفترة دي هركز على كل المناطق كل الطرق الجديدة. كل الاماكن. حتى الرادارات. كل معرفة ما هو جديد. حتى المناطق. كل الفرص الاستثمارية في قلب المناطق. تمام? اي منطقة هنروح حتى الكمبونات. حتى المناطق. هنشرح بردك هنعمل جولات جوا كل الكمبونات. فانا عايز بس منكم ان شاء الله بامر الله ان انتم تدعمونا. ومش طالب غير الدعم. يعني انا مش طالب من حضراتكم غير ان انتم تدعمونا. وتبقوا بس ايه? جمهور برنامج سمسار في مصر يفضل يكبر معاه ان شاء الله بامر الله. النهارده اول جوله لينا هتبقى على المحور. محور طبعا 26 يوليو من المحاور المهمه جدا اللي هو بيخدم الشيخ زايد و6 اكتوبر. والمحور ده طبعا هو فيه اصلاحات دلوقتي شغاله فيه. هنوريكم في الجولتين هنعملها على حلقتين. هنوريكم الاتجاه اللي, اللي رايح من الشيخ زايد للمهندسين وهنشرح فيه الرادارات اللي موجوده وهنعرفكم اماكنها دي اول نقطه النقطه الثانيه الطريق اللي راجع اللي هو اتقفل على اللي راجع من ميدان لبنان وبقى بينزل للمحور المهندس شريف اسماعيل الله يرحمه هنشوف الطريق الثاني بردك اللي هو معمول البديل المحور اللي هو فعلا حاجه مميزه جدا ان تتعمل محور بديل للمحور اللي عدنا سنين جدا ما فيش الا هو محور واحد فا هنشوف النهارده الاتجاه بتاع من الشيخ زايد لحد ميدان لبنان وبكره الحلقه بتاعت بكره على طول باذن الله ان شاء الله حنشوف التكمله بتاعت اللي هو طلعنا من المهندسين من ميدان لبنان لحد اما نوصل للشيخ زايد وال والطريق البديل والمحور الجديد هنتفرج عليه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم انتظروا مننا كل جديد باذن الله ان شاء الله. ويا رب فيديوهاتنا تحوز رضاكم وكل جوالاتنا وكل اللي هنقدمه يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا احنا حضرتك دلوقتي طالعين المحور طبعا اللي علينا اليمين ده المنوريل المانوريلي ده واخد من قلب 6 اكتوبر لحد وصل لحد العاصمة الادارية ده مشروع كبير جدا بصراحة يعني نأمل بإذن الله إن هو يشتغل قريب. دلوقتي طبعا أنا معاكم طلعنا المحور. في ناس كتيرة ما تعرفش إن في رادارات اتركبت الفترة اللي فاتت. اه أو في خلال العشر 10 أيام أو الأسبوعين اللي فاتوا. أول رادار بيقابلنا على إيدنا اليمين لازم تبقى ماسك إيدك في دريكسيون إيدك الاثنين أول رادار أهو على إيدنا اليمين أهو هناك. طبعا حضراتكم شايفينه اللي هو قبل نزله اسكندريه الصحراوي اللي بترجعك للصحراوي اتجاه الكارته. طبعا احنا ماشيين معاكم على المحور. بالمناسبة في حاجات كتيرة جدا ومقترحات عايزكم إن شاء الله بأمر الله هنعمل استفتاءات وتساعدونا فيها والمناطق اللي أنتم عايزين إن شاء الله بأمر الله إن احنا نقدر نبتدي آآ آآ نصور فيها المناطق الهامة يعني عايز كل دوت إن شاء الله بأمر الله بمساعدتكم معانا في المقترحات وفي التعليقات تقدروا إن أنتم تفيدونا بإذن الله إن شاء الله في كل اللي هنقدمه جديد طبعا ده المحور بعد ما اتوسع الاتجاه ده بصراحه بقى جميل جدا يعني اي بساط بتركن في اليمين مش هتقدر ان هي تعمل زحمه او تخلي الطريق يعدي او يقف المحور بقى عرضه حلو جدا ومميز اهم حاجه حضرتك وانت سايق على المحور لازم ما سرعه التسعين 90 ده لو عديتوا سرعه ال يعني بسم الله ما شاء الله في رادارين هنوريهولكم معمولين طبعا هو بيبقى في الاتجاه اللي حضرتك خلاص بتمشي فيه اجباري دلوقتي آه الاتجاه اللي جاي من من ميدان لبنان للشيخ زايد طبعا احنا شايفين الكوبري اللي هو اللي بيتعمل ده كان كوبري قديم ومتهالك جدا لو تفتكروا اللي هو كان مكانه الرادار القديم اللي كان متعلق اللي كان بيعمل فلاش على طول هده اتعمل كوبري جديد بدل اللي كان متهالك وما كانش حد بيمشي عليه بسبب انه هو تعبان جدا بصراحه في دلوقتي احنا كده هنخش على التحويله التحويله دي اللي هي بتنقلنا نروح في الاتجاه اللي راجع طبعا حضراتكم شايفين ان في عربيات خارجه من علايتنا الشمال دي كده حضرتك طلع من طريق المنصورية اللي هو احنا هنشرحه في الجولة اللي جاي على طول اتجاه ميدان لبنان لحد الشيخ زايد بالمرور على المحور الجديد هم كده طلعين من المحور الجديد بعدين احنا بنمشي في الاتجاه بتاعهم طبعا الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ده اتقفل خمسة وسبعين يوم من تاريخ اتناشر اتنين اه وهيفضل مقفول خمسة وسبعين يوم لحد اما يخلصوا كل اللي هم شغالين فيه الناحيه دي من القشط والسفلته وال... وتصليح الكباري اللي موجود على قلب المحور تمام؟ لحد ما يفنشوا طبعا الشغل ده، طبعا احنا ماشيين كده في اتجاه اللي راجع. هنركز على الرادارات لان الرادارات دي هتاخدنا هتاخدنا يعني، يعني هتاخد حضرتك سرعه حلو لإن طبعًا هي هي وشها للي كان راجع هي معموله للي جاي مش معموله لينا بس هتاخدك سرعه لكن مش هتاخدك حزام أو رادار حزام قصدي أول واحد على يدنا الشمال أهو يمكن حضراتكم لاحظتوا فيه عمود هتشوفوه معانا ده غير الأولاني اللي هو في اتجاهها حضرتك مثلا وانت جاي من الشيخ زايد على ايدك اليمين ده واحد قبل نزلت الصحراوي يعني العرض بصراحه بقى رهيب جدا يعني تقريبا يشيل حوالي سبع حارات مرورية مرتاح وطبعا حضراتكم شايفين ان في شغل على يدنا الشمال موجود بصراحة يعني لما يخلص ان شاء الله خالص مع المحور اللي طالع من احمد عرابي أه هيبقى عندنا عدة محاور ثلاث محاور هيخدموا على المحور. كان حضراتكم لاحظتوا الشغل اللي شغال الناحية الثانية إحنا ماشيين يعني في اتجاه اه في سيولة مرورية حلوة. بالمناسبة في حاجات كتيرة جدا إن شاء الله ناويين هنعملها في أماكن سياحية في مولات هنعرفها لكم في مزارات جميلة جدا هنروحها. إحنا بنحضر اه لبرنامج متكامل يخص العقارات احنا العقارات كده كده ان شاء الله دي حاجة اساسية طبعا معانا لكن احنا هنتكلم كمان في السياحة هنتكلم في الاماكن الفرص الاستثمارية السياحية هنتكلم عن الاماكن الحلوة بص حضراتكم الرادار التاني على ايدنا الشمال اخر سور الكوبري اهو اللي احنا عليه ده كوبري نازلين منه اهو على ايدنا الشمال ده الرادار التاني الناس لازم تبقى تحت ال 90 او ال 90 عشان ده بيلقط بيلقط في ناس بتجري وما بتبقاش واخدة بالها خالص من الرادار ده دي احدث الرادارات اللي اتركبت على المحور واتركبت في اماكن كتيره يعني يعني هنوريها لكم باذن الله ان شاء الله اماكن كتيره ركب فيها. حضرتكوا طبعا شايفين الشغل اللي شغال مكنه البامبو دي اللي اللي بتصب الاسمنت لان في بيشيلوا الحديد القديم من قلب الكوبري وبيركبوا حديد جديد وبيعملوا خرسانه وبعدين بيعملوا فوقيها الاسفلت فهم بصراحه بيعملوا مجهود حلو بامانه حتى على الدائري ان شاء الله لما نصورها الدائري بردك بيعملوا عليه شغل حلو طبعا احنا كده داخلين على تحويله اللي ما بيننا وما بين الناس اللي نزلت محور المهندس شريف اسماعيل يعني هم بينزلوا وطبعا المطالع دي اللي هي تعتبر بيقولوا عليها الطريق الابيض وبيقولوا عليها برده كيوترن معمول بحيث ان لو حد نسي مثلا من بعد التاهري وما يرجع او طلع المحور غلط وما ما, ما, ما يقدرش ان هو يعرف فيقدر ان هو يرد يعملوا له يترن بعد الدائري على طول اللي هي الدخله اللي احنا ماشيين فيها بحس انه ما ياخدش لحد الشيخ زايد علشان يرجع تاني احنا كده بقينا ماشيين احنا وهم في نفس الاتجاه اللي جاي من المهندسين وهم ماشيين معانا لحد ما ينزلوا التحويلة الإجبارية اللي بتجبرهم على محور المهندس شريف اسماعيل نرجع لطريقنا تاني طبعا احنا داخلين على, على الرادار الرادار ده بالذات اللي هو بيدي فلاش عمتا اللي معمول كان اسمه, اسمه ساهر تقريبا اسم الرادار اه لازم تبقى ماسك بيدك الاتنين وماشي في قلب الحارة المرورية لان لو حضرتك ماشي في نص الحارة المرورية هو برضك بلقوتك مقالفة فلازم تبقى ماسك بيدك الاثنين اهو احنا داخلين عليه بيصور لازم تبقى ماسك بيدك الاثنين وتبقى ماشي في قلب الحارة المرورية اللي هم الخطين البيض ما تبقاش ولا يمين ولا شمال ولا في النص في ناس كتيرة جدا بتغلط وهي بتتصور يعني ما عندهمش خلفية بالمعلومة دي بس هم بيتصوروا فعلا عندنا شرطان تانية كده خلاص بالنسبة لموضوع المحور واحنا راجعين هنوريكم الجولة اللي جاية تكمله المحور والأماكن الباقية المحور الجديد المحور الجديد عايز أقول لكم هو أربع حارات بس محور بصراحة كويس ان هم يعملوا حاجه على الارض يعني حاجه بديله لفكره المحور العالي والكباري وكل شويه في مشكله بتحصل في مشكله في الفواصل لا يعني كويس الفكرة ان هم فكروا محور ارضي يبقى تسوى الارض ما فيش بس اللي بتتطلب منه لو بيعدي مثلا من فوق ترع او حاجه ان هو بيعدي بكوبري غير كده المحور شغال عادي جدا كده داخلين على ميدان لبنان في هنا نزلة هي مقفوله المحور ده انا مش عارف هو استقروا على انهي يعني اسمه بصراحه المحور اللي هو بياخد من شمال سي الجيزه لجنوب الجيزه لحد العياط محور جديد وده يبقى لنا جوله فيه بس لما يتفتح كلي ويكون خلص فيه كل الشغل بالكامل علشان نقدر لكم من الاتجاهين هو دلوقتي الجزء اللي شغال فيه اللي هو من من شمال الجيزه من ناحيه بشتيل آه لحد تقريبا آه ارض اللي هو مش واصل حتى لبلاء. هو هيبقى ليه نزلة من هنا هنوريها لحضراتكم اهي على ايدنا اليمين النزله دي آه اللي هي بتودينا للمحور بحيث اللي عايز يروح بقى فيصل او يروح العياط او يروح الهرم او يروح كل المناطق دي يقدر ان هو يمشي على المحور ده هم كانوا بيقولوا عليه اسمه محور الزمر ما عرفش بقى هم استقروا على انه اسم دلوقتي محور الفريق مين أه بس هبقى اعرف لكم الاسم بردك واقول لكم في الجوله اللي جايه طبعا احنا كده نازلين من لبنان اتمنى جوله آه النهارده تكون عجبتكم اولى جولاتنا معاكم وانتظروا مننا كل جديد باذن الله ان شاء الله وهنصور لكم الجولة الثانية على الطريق الجديد عشان تتفرجوا عليه وهو منور هصوره لكم بالليل علشان تقدروا ان انتم تشوفوه اللي هو المحور الجديد اتمنى تكون حظة رضاكم وانتظروا كل الجديد معنا في برنامج سمسار في مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته